Binance – це найбільш поширена біржа криптовалют у світі. Для залучення лояльного ком'юніті та користувачів готові роздавати цінні подарунки та приймати участь у вигідних колабораціях з регіональними компаніями. Деякі з таких ми розглянемо. Акція від Allo та Binance В цій програмі можна прийняти участь навіть без складень, адже по умовам достатньо зареєструватися на Binance, та встановити додаток популярного маркетплейсу «Алло». Для того, щоб підтвердити свою участь, переходимо у форму, яку залишу в описі до відео. А нас чекають заможні нагороди – від грошових ваушерів до найновішого iPhone. А всього-то потрібно зареєструватись. Акція від SettlePay та Binance Так як Settle почали підтримувати поповнення через гривню, Ось і запустили для нас такий цікавий івент. По умовам необхідно пройти верифікацію на Binance та сетл, зробити поповнення облікового запису від 1000 гривень та зареєструватись у формі для підтвердження участі. Нагороди у цьому івенті лише грошові та переможців озвучують кожного тижня. Є можливість забрати від 5 до 100 тисяч гривень за поповнення облікового запису. Ось такі актуальні новини з простору Бінанс. А ще більше безкоштовних схем та проєктів для заробітку є в нашому телеграм-каналі. Чекаємо на тебе! Інвестуй з Інвестіант